Σε αυτό το βίντεο θα παρακολουθήσουμε τη δημιουργία της υπογραφής στο forum, με έναν εύκολο και γρήγορο τρόπο. Η υπογραφή είναι σημαντική για την αποτελεσματικότερη και γρήγορότερη επίλυση προβλημάτων. Η δημιουργία της επιτυγχάνεται με ένα αυτόματο script. Στην ουσία είναι δύο εντολές σε ένα τερματικό. Ανοίγουμε ένα τερματικό πατώντας τον συνδυασμό πλήττρων Ctrl, Alt και Tab και πληκτρολογούμε τις δύο ακόλουθες εντολές πρώτα, sudo apt-get install python mechanize για να εγκαταστήσουμε ένα απαραίτητο πακέτο έπειτα, αυτή την μακρόσυρτη εντολή όπως βλέπετε, την κάνω αντιγραφή και επικόλυση στο τερματικό το ίδιο μπορείτε να κάνετε και εσείς και οι δύο εντολές βρίσκονται στην περιγραφή του βίντεο, οπότε μπορείτε να τις κάνετε αντιγραφή και επικόλυση μία-μία. Μόλις εκτελεστεί και η δεύτερη εντολή, θα δείτε ένα παράθυρο με τις απαραίτητες πληροφορίες. Το μόνο που έχετε να συμπληρώσετε χειροκίνητα είναι τα πεδία για γνώσεις Linux, γνώσεις προγραμματισμού και γνώσεις Αγγλικών. Αναλόγως, πως αξιολογείται το εναρχό σα. Δώστε το όνομα χρήστη και το κωδικό που χρησιμοποιείτε για να συνδεθείτε στο forum και πατήστε συνέχεια. Η υπογραφή σας θα σταλεί στο forum και θα προσαρτηθεί αυτόματα. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε.